Gaurko bideoa aspaldeko partez popurri bat da. Ez balin badakizue zer den popurri bideo bat, ez balin badakizue kanaleko aurreko kikusi, bueno, ba, ideia da neri buruzko bos gauza kontatzea. Baiola, denetik pixka bat horregatik dauka popurri izena. Gaurko bideon kontatuko dut gustatze zaiten gauza bat, gustatze etzaiten beste bat, amorrazioa ematen diten zerbait, bildurra ematen ditena, Eta aitorpen txiki bat. Gustatzen zaiten gauzetako bat da BTS, musika talde korearra. E, ez da musika talde berri bat eta zuetako gehienak seguruna ezagutuko dizue edo entzuna izango dizue beintzat, nik ere ezagutzen nun aspalditik, ba, mundu oson zehar e, milioika jarraitzaile dituztelako, gaina oso fandom potentea dauka eh? Eta hori ezagutzen ditun baino ino ez nien kaso berezirik egin. Eta ez dakito sondo zer gatik, ba, 2008 bat bukaera alden, hasi nintzen beraien abestiren bat edo beste entzuten, eta batez ere beraien bideoklipak ikusten eta kontzertutako e, performance guztiak, koreografiak eta hori guztia. Eta engantzatu nintzen pixkat eta sartu nintzen zurrun bilo baten, Ba, bila bete inguru damakizkitela zurrunbi hortan mm, engantxatuta eta orain ba, Instagramek komentatzen dizkiten perfil guztiak beraiei buruzkok dira, YouTubeen ere e, beti ateratzen dian bideo gomendatuak, ba oain ja, beraien kontzertuk dira edo beraien entrevistak edo dena beraiei buruzkoa da. Eta hose, ba, azken aldin gustatu zaiten gauza ezberdin berezienetarikoa, aipatzeko modukoa hose da. BTS, e, K-pop, musika talde hoietako bat gustatzen ez aiten gauzetako bat da Arrautza prejituetako gorringoa. Eta badakit justu zati hori izaten dela jendeari gehien guztatze zaiona, hor, ogila guztitzeko eta gutxi egin baldin badago, obe. Baina nahi ez ait guztatzen, hor duen Arrautza bat ateratzen baldin badiate platakombinatu baten, nire ondo baldin bat zaude bazkaltzen, zorioneko azu, zenik zuringoa jango dut, zetsuringoa bai, jate dut, baina gorringoa zuri pasakoizut. Amorrazio ematen diten gauza bat da, nire etxeko telefonioarekin, eta bueno, imaginatzen dut, eraikin osoko telefonioarekin gertatzen da gauza bat. Zuk jotzen eh, bali badezu pixu bateko, etxe bateko timbrea, ez eskatzen eh, dagoen telefonio hortatik, pertsona horrek hartu aurretikan beste timbre bat jotze bali badezu, beste etxe batekoa, ja lehenengo jodezun etxe horretakoak hartze bali badure, ez du ezertako balio. Osa, bat hijo, eta horrek hartu aurretik, beste norbaiti jotzen balin badiozu, lehenengoa anulatu egiten da. Eta horrek kriston amorrazioa, claro ni etxen naho lasai-lasai, timbrea hotze gue, altxatzen naiz, jute naiz korreka telefonioa, baina entzuten det, ja hartu aurretikan telefonoa bea beste etxe baten jotzen dula. Eta daur duen badakit, alperrik altxean naizela eta alperrik jo naizela horreaino. Ez dala kriston drama, baina joe, Pena maten ditze, behien timbrea jotzen ari ere, frustratua sentituko da. Zeklaro, zuk jotzen balin badituzu, e, lau timbre segidan jotzen dezu pentsatu, bueno, baten batek hirikiko dit, baten batek hartuko dit, baina e, postariak arteroa dela edo propagandako norbait izan da ere. Baino ez palin badakizu, e, lau horiek jota azkenan asierako hiruak anulatzen ari zehala, ba, hoxe, frustrantea izan behar du, bera jentzakore bai. Eta, hoxe, telefonioen funtzionamendu horrek, Amarrazio ematen ditu. Bildura ematen diten zerbait da, e, Derregorrezko derrigorrezkoa ez bada erabiltze tetena da lapiko azkarra edo bueno, hoia express ez ezagutzen da, kasuela hoi. Errespetu handia ematen ditut. Nik ez daukat alako kasuelaik gurason etzen ere ez da inoiz egon. Orduan, ba ez dakit, estetene inoiz ikusi hori etxean erabiltzen, eh, estete ezagutzen geiegi eta errespetu handia ematen ditut. Unibertsitate garaian izanun pisukide batek bazeukan, Eta ba, beak erabiltzen tarteka eta noiz엔 baino ba bai esan izan ziten, jo ba vigilatu mesedes e Oia express, ba daukatelako eta da ordun pitorritoa hasten denean igotzen, itzali berduzu eta gero ireki ez dakizen, ni asko estresatzen nitzan horrekin eta hori errespetu handia ematen dit. Ba, oso seguruak izango dia, baino nik nahiago dut poliki poliki egiten duen e kazuela normal bat, naiz eta denbora behar izan, ba ehrrixago kontrolatze detelako. Eta bosgarren eta azkenengo puntua aitorpen txiki bat da. Eta aitorpena da ba eh txonkatila okertu nula edo ezginze bat egin nula harropuzkeriagatik. <laughs> Gutala gutxi gora bera esateko. Eh bueno, kontuada ni chiquegoan nitzanean, nahiko nan itsala korrika egiten, nahiko sprint ona neukan, nahiko azkarran nitzan klaseko nesken artean azkarrena, ez zaia, ez ginean asko, eta mutile asko baino azkarragoare bai. Orduan, bueno, ba hoi zan nire arrotasun puntua ez, ba, adin hortan gaztexo gehanen ba, akigun oladian gauzak, gero urtekin batzuk ikaste deu, pentsatu nahi dut, beste batzuk ez, baino kompetibilitate hortan, ba, nire arrotasun puntua zan, korrika irabatzen klaseko jende gehien txun nahi. Orduan, kontua da, e, soinketako klase baten, Arrapaketan gen biltzala, bi pixutako leku baten eta eh bueno, batzetikan zetorren klaseko beste eska bat ni harrapatzea. Eta ni harrapatze zetorren eta oso gertu neukan. Ordun joistu eskaiera batzuta gerturatu nintzen, eta hoixe, banere barruko arropuzkeri horrek pentsatuzun, eh ezin nau harrapatu pertsona honek. Siera ni naiz klaseko azkarrenetarikoa eta bea motelenetarikoa, nola harrapatuko nahu ba? Eta horregatik, ba, salto inon eskaietan bera, bate behi datu gabe hankanu jartzen on, eta alaxea aterrizatu zuen nire txonkatiak, eta alaxea inon politi bat. Mere zitako ez gainea, Se xori galanta izan zen, zan, arrokeria besteik ez, e, nola harrapatuko nau bani beste pertsona horrek, baino esgin ze horren ondorioz, hori ba, beintzat ja etzaitazen bizitza guztin eta esango nuke, pixkat evoluzionatu detela baitare puntu horratik eta ikasi detela zerbait. Ba, hortxe geratzen da nire aitorpena eta hoiek dira popurri hontako 5 gauzatxoak. Eta huxe da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horrengora arte le